السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مع الحكم الرابع التونسي السيد شلون عزوز. وهذا هو بونفونتور كالو حوار فلافيو مع امير حاج مسعود. في الاعادة وتدخل بالقدم اليمنى لفلافيو على امير تستانف الكرة وخطيرة وساموا كذا نفعلها. لولا يقظت وخبرة وخبرت وجمعة تعود من عصام الحضري هجمة بهجمة العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم نهاية مخيفة نهاية صعبة والله صعبة أنيس بوشلبان في حوار وسط الميدان مع إسلام الشاطر والمخالفة لصالح أنيس بوشلبان طبعا قانون الاتحاد الدولي يرفض أن يبقى اللاعب بالكرة في استحواذ بين الأقدام وهو طريح المعشق بدأ العد التنازلي بدأ العد التنازل لمشاهدنا كرام خمسة دقايق يقرم الحكام كوفي كوتشا لنهاية هذا العرس الكروي العرب الافريقي خمسة دقايق بالتمام والكمال وأكيد وأنه النادي سويكسي في وضعية المدافع والنادي الأهلي في وضعية المهاجم كورا مرتدة والحارس أحمد الشواشي كرة مرتدة دفاعية من بشير المشرقي والحارس أحمد الشواشي اليوم حارس كبير جدا اليوم احمد الاسمراني غنى كل الاغاني امام القيمه الثابته عبد متعب والأنغولي فلافيو عمدو والمايسترو محمد ابو تريكا تولعت المدرجات في ملعب رادس لا يمكن ان نتابع من خلال هذا الدخان اجواء ملعب رادس شادي محمد كره في عرض الدفاع التونسي لمسه من عمد متعب مرتده تصويق جول جول جول جول الهدف الأول للنادي العالي محمد أبو دريكا يخطف الهدف هدف غالي جدا فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي العالي والمايسترو محمد أبو دريكا بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل على الهدف الغالي هدف قاتل هدف تراجيدي قلنا مشاهدين كرام ستكون النهاية تراجيديه ستكون النهايه دراماتيكيه على أحد الفريقين وهذه الكورة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة في شباك الحارس أحمد الجواشي وهدف لصفر للنادي الأهلي هدف والله بصراحة قاتل على الدفاع التونسي شوف بدون مراقبة على طول على طول محمد أبو تريكة يضع الكرة في شباك الحارس أحمد الجواشي وسباق ضد السرعة حاليا يخوض النادي سفاكسي تنقلب كل المعطيات راس على عقب في هذا الوقت القاتل في هذا الوقت وهذا هجوم للنادي سفاكسي ولكن تضيع الكره والجمعه في التصدي والرياض ينطلق في هذه الكره اكيد هدف يخيم صمت رهيب حاليا على ملعب رادس هدف مفاجئ هدف حقيقه على عكس كل توقعات الجمهور الحاضر في ملعب رادس فاجأ به محمد ابو تريكا نجم نجوم الفريق المصري النادي الاهلي وبالطبع المتابعه من انيس بوش البان. اكيد اكيد وانه هنا في ملعب رادس النادي الاهلي كان مع نهايه الشوط الثاني اكثر مجازفه اكثر اصرار وعزيمه لخطف الانتصار وكان له ذلك بما انه تمكن في الوقت البدل الضائع من انهاء كل احلام النادي السويقسي بالفاوز بهذه الكاس لاول مره في تاريخه على كل لم تنتهي المباراه المباراه تنتهي عند الصفر النهائيه للحكم البريني كوفي كوتشا كوفي كوتشا سيستعمل الورقة في نهاية الورقة في نهاية المباراة الورقة الصفراء سيستعملها إذا ضد أنيس بوشلبان بعد التدخل على حسن مصطفى إن شاء الله تكون نهاية يعني بكل الروح الرياضية إذا مشاهدينا الكرام الحكم كوفي كوتشا يراقب الساعة التغيير يطلبوا مدرب النادي الصفاقسي كورة في وسط الدفاع في وسط الدفاع للنادي الأهلي عم الكريم النفطي أنيس بوش البال الحكم يطلب اللعب ويقول تماس للنادي الصفاقسي كورة داخل منطقة الجزاء وشادي محمد تفتكر الكورة من جديد استرجعها كابتن الفريق المصري الضغط أصبح على ممثل كرة القدم التونسية فاتح الغربي يكسب ضربة مخالفة والرياض يعود الخروج منتظر إذن دخول لبلس وخروج لشادي الهمامي خروج متوسط ميدان دفاعي دخول مهاجم واضح آخر فرصة كبيرة جدا من أجل التعديل ولعب ركلات الترجيح بالنسبة للنادي أسفيقسي أو النهاية النهاية طبعا السعيدة للأهلي والدراماتيكية للنادي أسفيقسي كرة من عبد الكريم النفطي فالدفاع الاهلاوي ترجع عكسية والطبخة لي احمد شديد جناوي احمد شديد جناوي طبعا حساب البدري يطلب من كل اللاعبين العودة الدفاعية مع دفلافيو عمدو لحظات تاريخية لحظات قاتلة بالنسبة للكره السفقسية والتونسية عامة وسعيدة بكل السعادة بالنسبة للاهلاوية والمصرية بصفة عامة كرة طويله من بشير المشرقي ونهاية المباراة مشاهدينا الكلام بتتويج النادي الاهلي للمرة الخامسة في تاريخه يعادل الرقم القياسي لنادي الزمالك خمسة ألقاب للنادي الاهلي والنادي السفاقسي يفشل في التتويج ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الاهلي والكرة المصرية بصفة عامة حظ أوفر للنادي السفاقسي وهذه هي الكرة الكرة دائما تبقى لا تقبل لا تعترف المستحيل مانويل جوزي فعلها أخيرا تمكن من وضع اللمسات الاخيره لقلب المعطيات لصالح النادي الاهلي، الف مبروك من جديد للنادي الاهلي والنادي الصفاقسي اكيد نشكره على كل ما قدمه لكل عشاق الكره التونسيه منذ بدايه الادوار التمهيديه الى حد هذا الدور النهائي كره القدم بكل السعاده، كره القدم بكل التعاسه، هذه هي ميزه كره السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.